وأهلا بكم في قناتكم مستر سينماتيك وفيديو حماسي من فيديوهات أو سلسلة أخبار أدهم طارق المارفليه وأكيد طبعاً ان تحفزته أكيد أكيد طبعاً هيكون موجود في أول كومنت مثبت في الفيديو وكمان ده رابط الإنستجرام بتاعه لو حابين تتواصل معاه أو تعلنه في القناه فهو الذراع الأيمن في القناه وعلى كل الفيديو ده فيه أخبار بس أتمنى إن الفيديو عجبكم ويحمسكم ويا ريت كده قبل ما نبدأ الفيديو لو أنت من وشاق مارفل فلايك وشير وخلينا نبدأ في الخبر الأول الخبر الأول دكتور فودو هيكون له مسلسل في MCU. وبالنسبة للمتابعين ما يعرفوش مين هو دكتور فودو فأنا هقول لكم هو مين ولكن مش أقول هو مين بمعنى. قصته اتولد فين والكلام انا اقول لكم ايه هي قوته وده الاهم بالنسبه لنا في الام سي يو دكتور فودو بيتحكم او له السلطه على سحر اللي هو السحر الابيض على خلاف السحر الاسود واحيانا كان بيستخدم السحر الاسود يعني ما تاخدوش ان هو حرفيا كده ويعتبر قاموس حي من التعويذ السحريه الرهيبه وكمان عنده تعويذ سحريه بيقدر يتحكم فيها في الحيوانات والمخلوقات التانية. وكمان بيقدر يعمل اسقاط نجمي يعني الشخصيه دي ملمسه جدا مع دكتور سترينج بشكل كبير هل هيكون صديق هل هيكون عدو مش متوضح هيكون ايه نظامه معانا في الام سي قادما ولكن الشخصيه دي بصراحه من الشخصيات اللي شفت اهتمام بها عندي في القناه فلو كنت متحمسين ان نعمل عنه فيديو بالكامل فياريت تعمل لايك وتكتب لي رايك في كومنت ونروح للخبر التاني. نوفا هيكون له مسلسل خاص في ام سي وكالعاده وزي ما قرات قبل كده انا متحمس ل اي اعمال تخص نوفا او جاردن اوف ذا ليه؟ لان هياخدونا بره كوكب الارض، يعني ممكن نشوف مخلوقات استمتعنا بظهورها في الكوميك ففجاه نشوفها في لايف اكشن ده هيكون شيء جميل. الخبر التالت فريق الاشرار قطاع الطرق هيكون لهم ظهور في مسلسل شي هالك وهيكونوا هم الاشرار الرئيسيين في المسلسل. الخبر شي هالك هتكون بالظبط زي شخصية ديدبول وهتكسر الجدار الرابع، يعني هتتعامل مع الناس في الفيلم أو في المسلسل في الام سي عارفة إنها في عمل تلفزيوني، مش عارف ده هيكون واقعه إيه على ام سي ولكن حاسس إن هو هيكون شيء ظريف بس مش عارف، أنا مش عايز يعني أكون مندمج في المعركة ومتأثر بالأشخاص اللي فقدناهم ويدخل ديدبول وشي هالك دلوقتي ينكتوا على الموضوع، يعني مش عارف انا حبه في افلام مستقله لكن مع باقي ام سي مش عارف هيكون ازاي الخبر الخامس مارفل تقوم بتطوير مشروع لسانتر بولز والموضوع ده اتكلمت عنه بالتفصيل في مراجعات مسلسل فالكون وتكلمت عنه في مراجعه فيلم بلاك ويدو فالموضوع بصراحه ما له بشكل رائع ومبهر الخبر السادس مارفل بتقوم بتطوير مسلسل او عمل لايجنتو الخبر السابع في أخبار تؤكد إن دير ديفول هيكون موجود في شي هالك، شي هالك دير ديفول. في لينك كبير بينهم وبين بعض في الكوميك على فكرة، فإننا نشوف مسلسل شي هالك من غير دير ديفول ده هيكون شيء مستبعد. الخبر الثاني هنشوف إعلان قريب جدا لفيلم فينو ومش كده وبس استنى عشان في خبر مهم جدا يخص الشخصية دي. الخبر التاسع إن هيكون في مسلسل على ديزني بلس، أحداثه داخل ام سي يو، المسلسل ده هيكون من بطولة ايرون فيس تولو كيج اسمه ابطال الايجار او ابطال للايجار. الخبر العاشر مسلسل وات اف هيتعرض في 11 اغسطس. الخبر ال11 تم تصوير ثلاث مشاهد نهايه مختلفه لفيلم سبايدر مان نو no واي عشان يحافظوا على السريه الخاصه بالفيلم وبصراحه الشيء ده انا مش مستغربه بسبب الخازوق اللي شفناه في اعلان مسلسل لوكي شفنا انه هو لوكي الملك ظهر وعملت عنه تحليل ونظريات الخ الخ الخ واذا اتفاجئ انه اصلا ما فيش الجزء ده في حد اخبرني مش فاكر ادهم او مين ما اصدقائي قال لي انه المشهد ده من المشاهد اللي اتحذفت وكان مفترض هيظهر فيه سروج او صور الضفدع وهو بيضرب لوكي كلوكي الملك على العموم ما تقلقوش الثلاث خوازيق دول ان تم تسريبهم فاكيد هعمل عنهم فيديوهات. الخبر 12 صرحت الممثله زندايا ام جي. انها ما تفترضش انه في جزء رابع من فيلم سبايدر مان وانا من منبري هذا كمستر سماتيك احب ارد عليها الخبر 13 في كلام بيقول ان احتمال نشوف ريد جارديان AKAE لكسي AKAE كابتن روسيا في افلام ثانيه قريبه داخل MCU الخبر 14 صرح احد المديرين التنفيذيين في مارفل انها هيكون في اعمال كتير انيميشن داخل MCU يعني هنشوف اعمال تانيه كتير غير وات اف. الخبر 15، احتماليه كبيره ان مسلسل هوك اي يتم عرضه في شهر نوفمبر. الخبر 16، صرحت الممثله اللي بتلعب دور نبيولا ان فيلم جاردن اوف ذا جالكسي الجزء الثالث احسن جزء في السلسله من حيث السيناريو وده بالظبط كما تقول الاسطوره، قالوا مين يشهد للعروسه او القرد في عين امه يعني مش بسخر بالفيلم ولا حاجه يعني اكيد اكيد هي تقول كده الخبر 17 هنشوف موبيوس كتير جدا الفتره الجايه في مشاريع مختلفه في ام سي واكيد اكيد كلنا حبينا الشخصيه دي على خلاف ان احنا اوريدي بنحبها قبل ظهورها في ام سي لان الممثل دايما ممثلين رائعين جدا واللي ليه شويه نوستالجيا مع جيل التسعينات واو الخبر 18 في اشاعات بتقول إنه تاسك ماستر هيظهر في إم سيو وعلى رأي صديقي أدهم طارق وأنا مش متحمس للخبر ده وأنا كمستر سينماتيك مش متحمس للخبر ده وممكن البعض منكم مش متحمس للخبر ده. الخبر 19 صرح كيفن فاجي إنه أجاسا ترجع في مشاريع تاني كتير في إم سيو. الخبر 20 في إشاعات بتقول انه فيلم في فيلم ستاندالون لادم وورلوك في ام سي وانا بقول لكم اهو دي مجرد اشاعات لكن شخصيه ادم وورلوك من الشخصيات المهمه جدا في كوميك مارفل فانا مستغرب صراحه انه ما يكونش ليها اهميتها في ام سي فاعتقد ان الخبر ده ممكن يكون حقيقي بنسبه كبيره الخبر 21 اول ظهور هيكون لايرون هارت في فيلم بلاك بانسر الجزء الثاني الخبر 22 صرح كيفن فاجي اننا هنشوف فينو قريبا في ام سي يو وده غالبا يخلينا نقول ان توقعات مستر سينيماتك اللي حللتها في الفيديوهات السابقه هيكونوا موجودين ان شاء الله في الوصف واتمنى اني ما انساش واتمنى ان لو نسيت حد يكتب لي في الكومنتات انك بيسيد تحط اللينكات فمعلش سامحوني. الخبر 23 مسلسل وات اف مرتبط بالعالم السينمائي ودي نقدر نقول ان معضله عظيمه من معضلات عالم مارفل حلتها بسهوله في وات اف خليني اقول لكم ازاي. الانيميشن ارخص بكتير من اللايف اكشن، فمثلا بالنسبه للمراحل اللي جايه دي والافلام اللي جايه ممكن يكون شيء متعب بالنسبه لهم وهيكون مكلف شويه او هيكون مرهق حتى في الاعداد وهياخد وقت. ف اف موجود يحل المشكله دي، يعني ماذا مثلا هيحصل لو دكتور سيرينج كان شرير او ممكن يكون اصلا هو بالفعل كان شرير وده ممكن يكون تمهيد ليه للجزء الثاني، فالفكره هنا ان احنا انيميشن رسومات هتوفر عليهم كتير وكمان هتضيف حبكه رائعه وانا من المتحمسين جدا للمسلسل ده واوعدكم بتحليل خطير ليه قريبا جدا جدا راح يعجبكم. الخبر 24 رسميا لوكا هيرجع بنفس الممثل القديم في دور دكتور سرين اثنين وطبعا لو شفتم الحلقه السادسه فاكيد بداتوا تفهموا اللينك من غير ما اشرح ولا اوضح فيه. الخبر 25 في احتمال كبير جدا ان شرير فيلم الافينجرز القادم هيكون جانج ذا كونكر. وانا مش عارف يعني انا كنت اتمنى ان يكون شخص تاني اهم ولكن لو هيكون شرير لمرحله او لفيلم او اتنين وتخلص قصته فانا ما عنديش مشكله لكن يكون المين فيلين يعني زي سانوس. ده شيء مزعج بالنسبه لي الخبر 26 دي من اقوى التسريبات في الفيديو انه في تسريبات بتقول انه في شخصيه هتظهر في فيلم دوكتور سترينج اسمها ناتاشا ستارك وهي نسخه من توني ستارك من الكون المتعدد. يعني بالظبط كده زي سيلفي ولوكي. كل شخصية منهم من كون وبعد مختلف. ده هيكون شيء حماسي وشيء ناري. واتمنى انها تكون نفس الشخصية. ولكن مش عارف مين من الممثلات تقدر تقوم بدور زي روبرت توني جونيور. مش عارف بصراحة. ما فيش اي توقعات في بالي. الخبر سبعة مخرجة الموسم الأول من مسلسل لوكي تركت المسلسل ومش هتخرج الموسم الثاني. آه الخبر ده يتوقف على مين هيقوم بإخراج الجزء الثاني، لو شخص أفضل فأنا شايف إنه يريد. مش هتفرق كتير لأنه إخراج الموسم الأول كان رهيب في كادرات وفي ألوان كده كان شيء رائع، لكن أنا خايف إن هم يغيروه يجيبوا أسوأ، فإما ترجعوا المخرجة مرة تاني أو تجيبوا شخص أفضل حرفيًا، يكون شخص أفضل أفضل يعني. الخبر 28. فيلم Gardin of the Galaxy هيصدر في ديسمبر 2022 وبس كده بكده يكون خلصت الاخبار اتمنى انكم تخلوش علي بدعمكم اللي هو شيء بسيط جدا منكم ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبة لي لايك شير سبسكرايب شكرا ليكم و سلام